سلام به همه علاقه‌مندان به کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فانده در یوتیوب تماشا می‌کنید امیدوارم تا اینجا از ویدئویی که براتون تدارک کردیم لذت برده باشید مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید و, و همونطور طور که میدونید همه ویدیو ما ابتدا در کریپتو فاندر در یوتیوب اشتراک گذاشته میشه و بعد از مدتی در آپارات به اشتراک گذاشته خواهد شد در سایر شبکه‌های اجتماعی هم شما می‌تونید از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به بازار کریپتوکارنسی و بلاکچین مطلع بشین. صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید. آدرسش رو میتونید از وبسایتمون به دست بیارید. این ویدیوی 76 ششم هست و اگر میخواین از ما حمایت کنید یک راه خیلی خیلی خوبش اینه که این ویدیو رو لایک کنید، اشتراک بذارید با سایر دوستانتون. در سایر شبکههای اجتماعی هم برای بقیه علاقمندان شیر بکنید و با معرفی کانال کریپتو فاندر به دوستانتون کمک میکنید تا شبکه اجتماعی ما هم گسترده بشه موضوع جذاب پیشبینی قیمت بر اساس مدل S2F هست این بار در خصوص آلت کوین ها یعنی همه چی به غیر از بیت کوین ما در یک ویدیو جداگانه در خصوص بیت کوین به صورت مفصل صحبت کردیم من این بالا براتون کارت میکنم که در خصوصش برید اطلاعات بیشتری رو به دست بیارید. ضمناً در نظر داشته باشین که ما قبلا رو مدل S2F کلی مطالب مختلف رو با هم چک کردیم این اصلا مدل رو توضیح دادیم بعد اومدیم مپش کردیم با قیمت طلا با قیمت بیس کوین که به شما یه دیدی بده که این مدل به چه صورتی کار میشه. در نظر داشته باشین همه مدل‌ها یه سری موافق و مخالف داره که خب درآمدی به حق به این مدلها ها وارد میکنن اما در نظر داشته باشیم که این مدلها ها مثل ولد و والد میمونه هرچی که میره جلوتر تکمیلتر میشه ایراداتش رو حل میکنن و به, به قول معروف درجه اعتبارش افزوده میشه خب مثل همیشه سلب مسئولیت این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و اگر می‌خواید در مقاصد تجاری ازش استفاده کنید در نظر داشته باشین که کلیه ریسک معامله‌گری و خرید و فروش کلا برای عهده سرمایه‌گذار و از این محل هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست. همون‌طوری که اشاره شد این ویدیو 76 امه و اگر بخواین لای این ویدیو بگردین ما موضوع مورد نظرتونو میخواین از لای اینو پیدا کنید چت خود کار سخت کنه. به همین خاطر ما یه پلیلیستی توی کانالمون در یوتویب ایجاد کردیم که انتخاب اون پلیلیست بر اساس موضوعی که هست شما رو خیلی سریع به اون مفهومی که دنبالش هستین خواهد رسوند پیشنهاد میکنم که حتما از قسمت پلیلیست ما استفاده کنیم خب تو عریضی هم در ابتدا اشاره شد که اصلا این استاک تو فلوی چی هست و همطوری که گفتم یه فیلم آموزشی کامل 20 دقیقه در خصوص این توضیح دادم پیشنهاد می‌کنم اون رو ببینید دیگه من اینجا ازش صرف نظر کنم این بالا براتون کارت میکنم و پیشنهاد میکنم اگر مفهوم استا استا استاکتوفلا رو نمیدونید یا اینکه اولین باره که دارین با این مجموعه آشنا میشین همینجا ویدیو رو پاس کن این ویدیو که این بالا کارت شده رو اول ببین... بدون که اس تو اف چیه بعد بیا سراغ این ویدیو خب همونطور هم که اشاره شد S2F بیت کوین طلا رو با هم دیدیم و بابتش هم یه ویدیو مفصل توی کانال قرار داره که اگر اونو دوست داشتین برید بعدا هم مشاهده بکنید نکتش تو اینه که یک کوریلیشن قوی بین استاک تو فلو بیت کوین و طلا وجود داره و امروز که من دارم با شما صحبت کنم یه مطلبی خوندم در خصوص وارن بافت ایندیکیتور که وارن بافت اومده مثلا اومده مارکت کپ رو بر اساس محاسبات بازار امریکا بر جی‌دی‌پی اومده دیده و گفته بازار بورس بارس اکثر بازارهای بورسی حوابی شدن و یه نیم نگاهی هم به طلا داره و اگر این اتفاق روی طلایی که الان بالای دو هزار دلار هر اونسش داره معامله میشه اگر این اتفاق بیفته و اون رشد مدنظر انجام شه مطمئن باشیم بیت کوین دیگه در این قیمت‌های هزار دلار دیگه رویا خواهد بود خب بریم سراغ محاسبه آنلاین استویفی یک نکته مهم اینه که خب باشه ما پذیرفتیم استویفی پتران خوبیه من میخوام از این استفاده کنم اما محاسبه این یه مقدار و رسم اون نمودارها و انداختن اون قیمتا یه مقدار کار سختی میشه وقتی هم که شما این اینو بر اساس قیمت روز و لحظه آپدیت بکنید کار بسیار مشکل میشه من برای شما یه مرجعی رو پیدا کردم که این میتونه به صورت آنلاین به شما اطلاعات مورد نظرتونو بده پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو, رو روی وبسایت با هم دنبال کنیم این وبسایت mizuri.io هست لینک مربوط به همین صفحه‌ای که استاک رو به ما نمایش میده در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب به اشتراک میذارم می‌تونید برید آدرس دقیقه بگیرید، کپی کنید توی فیوریتاتون نگه دارید. قسمتی داره به نام اسکرینر کلاسیفیکیشنی که انجام شده توی دسته‌بندی‌های مختلفی می‌بینید. مثلا رو دیفای اومده صحبت کرد دیسنترالیزد فیننس که یه مبحث بسیار بسیار خوب و مفیدیه برای این یه ویدیو در آینده تهیه می‌کنم حتماً برید اونو ببینید چون الان اصلا دیفای اومده به جای سیفای نشسته یعنی سنترال فایننس همین کاری که الان بانک ها انجام میدن در صورتی که این دیفای اصلا اون کیوایسی که مثلا اکسچنج ها میخوان اصلا نمیخواد چون به صورت غیر متمرکز داره این کار انجام میشه دیسنترالایز داره انجام میشه و خیلی اصلا جذابیت های خاصی داره ریسک و ریوارد داره این البته این کارت، ولی پیشنهاد میکنم در خصوصش یه مقدار مطالب بیشتری به دست بیارید از اطلاعات دیگه‌ای که تو اسکرینر میتونیم به هم ببینیم استیبل کوین ها هست که اصلا یه مفهومیه که اگر یه سرمایه گذار تو حوزه کریپتوکارنسی ندونه این چی هست و چه میتونه ازش استفاده کنه به نظر من داره وقتشو تلف میکنه تو این بازار یه ویدیو مفصل در خصوص این ساختم این بالا براتون کارت میکنم حتما برید ازش استفاده بکنید استیبل کوین ابزار بسیار خوبی برای انتقال پول به لحسه با کمترین کارمز و حتی برای کسایی که توی حوزه کریپتوکارنسی دارن کار میکنن خیلی راحت میتونن نوسان بگیرن بخ... بدون اینکه بخوان مثلا اکسچنج اضافه ای رو پرداخت بکنن اسمارت کانترکت ها پلتفرم های مرتبط با اسمارت کانترکت ها هست در آینده یه ای دارم که در خصوص عوامل تاثیرگذار در رشد قیمت اتریوم با هم صحبت بکنیم حتما کانال دنبال بکنید اون ویدیو رو ببینید اسمارت کانترکت تاثیر بسیار بسیار مستقیم روی قیمت بیت کوین دارن پس ترک کردن نوسانات اون مارکت به ما کمک میکنه که بتونیم اطلاعات بیشتری به دست بیاریم خوب همونطور که میبینید دیگه کلی مثلا اکسچنج ال و آرای اگر خاطرتون باشه من در خصوص ICO ها که یه مجموعه ویدیو کاملی تهیه کرده بودم اومدم در خصوص ROI ها با هم صحبت کردیم ریتورن اینوستمنت ها این نرخ بازگشته برای ما مهمه تو هفته و ماه و روز و سال و پارتای مختلف اومده بررسی کرده حتما اون ویدیو رو من این بالا براتون کار داش می مجموعه ویدیو آیسی. سی یعنی اگر میخوای خوای سودای آنچنانی ببری با تشخیص صحیح یک ای سی و سرمایه گذاری در اون میتونی این خیلی خیلی بالاتری از بازارهای رقیب کریپتوکارنسی و حتی به قول معروف رو خود رو خوده کریپتوکارنسی هم بخوای سرمایه گذاری کنی به صورت خاص مثلا بیت کوین بخری بهت کمک میکنه و داستان این ای تی آل تایم هایی که یه ویدیو مفصل لرخصه این توضیح دادم برید تو کانال پیلاش بکنید ازش استفاده کنید به شما کمک میکنه که با قول مروف اون مقاومت های روانی که روی کوین ها وجود داره راحت تشخیص بدین و ازش استفاده ببرین خب بریم سراغ ستون های این اطلاعات این صفحه اسطه هست همونطور که می‌بینید مارکت کپ هست و عرض شود که درصد مارکت کف ارزش مارکت کف هست حجم معاملات در 26 ست گذشته و کوینی که توی بازار وجود داره و ازش به عنوان موجودی در بازار یاد می‌کنه. این ورودی محاسبه استاک تو فلوی همونطور که مشاهده می الان روبروی سطر مربوط به بیتکوین استاک تو فلوی بیتکوین پنجا پنج دیده و در ادامه هم اومده این سکترش رو گفته مثلا این تو چه دستبندی می گنجه مثلا تو داستان مثلا گروه بندی کارنسیه و مثلا اتریوم اومده روی اسمارت کانترکت پلتفرم ها به عنوان یه کوین مطرحیش کرده خب اهمیتش چیه خب ما می دونستیم بیتکوین پنجه و پنجه حالا من می ترکیبی از کوین های مختلف و در سبد سرمایه گذاریم قرار بدم چجوری اینا رو انتخاب بکنم اون درصد وزنی تقسیم منابع مالی تون برای تشکیلی سبد برتر تو حوزه کریپتوکارنسی رو من در قالب یه ویدیو دیگه توضیح دادم دیگه اینجا بهش نمیپردازم این بالا سمت راست براتون کاردش می‌کنم سر اصل بریم ببینید اما نکته‌ای که وجود داره این هست که توی این جریان الان یه واحد بیت کوین شاید منابع مالی زیادی رو از شما ببره و خب می‌دونید که داره این کوین رشد میکنه بهترین راه چیه؟ شما بیاین ای که به این کوین متصل هست و با اسطوف نزدیک بهش خریداری کنید الان همونطور که میبینید کوین کش پنجا و شیشه بیتکاین اسوی عرض شود پنجا و هفته من اگر اسکرول کنم بیام پایینتر یه سری چیزایی دیگه هم شاید اینجا بتونیم پیدا کنیم با توجه به اینکه ما فرض میکنیم که شما مفهوم اسطوف ها میدونید خب اگر نتونستی بیت رو بگیرم این سهمایه هست که بازار سرمایه به هم وصلن مثلا فلان خود شروع میکنه حرکت کردن قته سازه مرتبط بینم با یه لگ زمانی با یه لید و لگ به قول معروف حالا یا جلوتر یا عقبتر شروع می‌کنه حرکت کردن بیت کوین هم بگیرید خب یه رو بیتکش کش چرا چون استو هم به هم نزدیکه و استو این دو تا هم نزدیک طلا هست پس اگر طلا شروع کرد حرکت کردن و بعدش خواست بیت کوین شروع کنه حرکت کردن شما می‌تونید یا بر اساس رو دست طلا بیای بیت کوین بخرید یا بر اساس بیت کوین بیای مثلا بیت کوین کش یا بقیه چیزایی که اینجا لیست شده ازش استفاده کنید خب این در مورد بیت کوین اما برای کوین های دیگه به چه صورتیه مثلا برای ریپل میبینیم 5 فکر می کنم سیلور هم حدود 5 بعد باشه زیر 10 عددش دقیقا خاطر خاطرم نیست میتونید گوگلش کنید به دست بیارید اما نکتهش اینه که وقتی اونم حرکت بکنه یه آینده خوبی برای اون یکی در متصور باشیم میتونیم پیش بینی کنیم که ریپل هم میتونه رشد بکنه و ما بیایم سوار این بشیم یا ازش استفاده کنیم خب من اینو اسکرول کنم بیام پایین میبینید عدد مختلفی رو داره و روی کوئین مختلف شما میتونید این عددا رو به دست بیارید و ببینید وقتی هم که به صورت آنلاین براتون محاسبه میشه که دیگه شما اصلا نگرانی بابت این مسئله ندارید که حالا من درست حساب کردم درست حساب نکردم و به چه صورتیه توی این وبسایت اطلاعات دیگه‌ای هم در اختیار شما قرار میده که سر حوصله میتونید برید ازش استفاده بکنید و میتونید تحلیل‌های مختلفی رو بر اساس اون به دست بیارید، فاکتورهای مختلفی رو برای گیریتون انتخاب بکنید تا بتونید در نهایت تحلیل خوبی رو برای سبد سرمایه گذاریتون داشته باشی. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با لایک کردن این ویدیو نوشتن نظرتون در مورد این ویدیو به صورت کامنت طرح سوالاتتون و حتی تجربه کاربریتون در کامنت ها کمک می‌کنید که ما یه مقدار با علاقه تر و با انرژی بیشتری بتونیم برای شما ویدیو های متنوعی رو تهیه بکنیم زمنا همونطور که گفتم با اشتراکش در سایر شبکه اجتماعی هم شما به صورت معنوی از ما حمایت کردین و اگر میخوایید میتونید از لینک زرین پال و یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم از ما حمایت بکنید اگر به موضوع کریپتوکارنسی موارد مربوط به گری در این حوزه علاقمندسی و تا الان کانال ما رو دنبال نکده همه الان روی این لوگو فشار بده سابسکرایب شد دکمه هم بزن تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که به اشتراک میذام به لحظه و زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشیم. دو تا ویدیو مرتبط با موضوع براتون اینجا کارت می و ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار.